כי היום שלי, זה היום שלי כן, זה היום שלי, זה היום שלי והוא רק בשניני יש לי יום הולדת ויום של כל יום הביא איתו דברים מיוחדים יום אחד נגמר מהר, יום אחר לאט עובר יש יום של חברים ויום מאורים. ההורים יש יום שמתחילים ויום שמסיימים באולם הזה יש כל מיני ימים כל יום השמש מאירה שולחת נשיקות כל יום הרוח מלטפת ציבורים שרות אבל יש יום אחד שבו הזמן כמעט רוצים זה יום כל כך שמח, אין מילים איך לדאר אל חברים, אני ברור במי זה <אז> היום שלי, זה היום שלי, Ken, זה היום שלי, זה היום שלי, זה היום והוא תביש בילי. יש לי יום הולדת. זה היום שלי, זה זה היום שלי.